Neked volt már olyan baráti kapcsolat az életedben, ami egyik pillanatról a másikra csak megszakadt, de igazából nem is emlékszel rá, és a mai napig nem érted, hogy miért. Az élet túl rövid, viszont minél több élménnyel vagyunk képesek azt megtölteni, annál hosszabbá fog válni. Az ember hét évente változik. Változik a gondolkodása, a személyisége, a nézetei, a hozzáállása különböző témákhoz. Nem tudom, hogy veled előfordult-e már egy jó hosszú évekig tartó barátságban, hogy annól jól megértettétek egymást, és jött egy pont, amikor már különbözött a véleményetek. Ez pont ennek köszönhető. Mindenki máshogy fejlődik, mindenki más irányba fejlődik. És neked kell megtalálnod azt a pontot, amiben meghatározod azt, hogy ez a barátság milyen irányba kell, hogy tovább menjen. De nagyon sok esetben ilyen nézeteltérésekből adódóan megszakadnak barátságok, megszakadnak kapcsolatok. És hogyha ma visszagondolsz egy ilyen régi kapcsolatra, lehet, hogy eszedbe se jut már az, hogy hol ment vakvágányra, és miért nem beszéltek már egymással. Viszont, hogyha vissza is gondolsz rá, és tudod, hogy mi volt az a konfliktus, ami miatt megszakadt, akkor rá kell, hogy jöjj, ez egy nagyon bagatel dolog. Annul lehet, hogy nagynak tűnt, mert felfújtad, de mai fejjel végig gondolva, egy abszolút hülyeség az egész. Mit szólnál hozzá, hogyha azzal a személyel újra fel tudnád venni a kapcsolatot? Mi tart vissza? Az, hogy ő nem hív. Neked kell megtenned az első lépést mindig a fejlődéshez és a változáshoz. Mit szólnál hozzá, hogyha újra hasonlóan jó viszonyod lenne az adott személlyel? Hívd fel, és valószínűleg ő sem fog már emlékezni arra, hogy miért ment más irányba az életetek. Vagy ha igen, akkor egyet garantálok, és próbáld is ki ő máshogy emlékszik a sztorira, mint ahogy te emlékszel rá. Mert a te fejedben kialakult egy történet, de hogy az ő fejében mi történt, azt csak akkor fogod tudni kideríteni, hogyha megkérdezed azt. És ahhoz, hogy változzunk, ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, az emberi kapcsolatokat igenis ápolni kell. És akkor, hogyha felhívod, beszélsz az ismerősöddel, de kiderül számotokra, hogy tényleg teljesen más emberek lettetek, és nincs meg a közös érdeklődési pont, akkor legalább elmondhatod, hogy megtetted azt, amit tőle telhető volt. Viszont ami nagyon fontos, hogyha most te a videó közben azt mondod, hogy á, nekem nincs ilyen ismerősöm, de közben biztos vagyok benne, hogy eszedbe is jutott pár név, csak á, azzal nem kell foglalkozni. Hát nem véletlen, hogy ezek a nevek eszedbe jutottak, mert van benned egy tüske, amit ki kell húzni. A legjobb eszköz, hogy kihúzd a tüskét, az nem más, mint az egyenes kommunikáció. Hívd fel, írj rá, kérdeznek, meg, hogy mizu, és meglátod majd a folytatást. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltál, Gergis Dani voltam. Kövess, lájkolj, kommentelj, iratkozz fel, ha tetszett a videó, ne felejtsd el megosztani, inspirálódjunk együtt legközelebb is.